The white man kunne godt lide de sagde nigger, så de sagde nigger nigger nigger nigger på hele den sidste halvdel af pladen den sidste time Og det gjorde mig så ked af det. Jeg er Per Vers og det her det er tre plader der ændrede mit liv. Det var første gang jeg hørte. En DJ, der lavede musik, og det var fire minutter med alle mulige lydeffekter, replikker, der lød, som om de kom fra gamle film, jeg ikke kendt Der blev scratchet, og der var keyboards, der larmede helt vildt, og det var fuldstændig fantastisk. Så det var det, der fik mig til at blive forelsket i hiphop, inden jeg fandt ud af, at man overhovedet kunne rappe. Så bomb the bass, big Det er øh, den første plade, som jeg virkelig havde. Vi har altså et øh, tidsvindue, som hedder, at jeg i 1989 finder ud af, at der er noget, der hedder rap, og NWA er det vildeste, jeg nogensinde har hørt. Men det var, som om de havde luret den. The white man kunne godt lide, de sagde nigger. Så de sagde nigger, nigger, nigger, nigger på hele den sidste halvdel af pladen, den sidste time, Og det gjorde mig så ked af det. Så, evil for Forsaken. Fordi den ikke må hedde for Life. stadig en pissegod plade. Ja, som i en pissegod plade. Men det var den første plade, jeg havde. Grunden til, at jeg har valgt den her, er fordi, at der er knyttet en helt speciel oplevelse. Sammen med den. Jeg mødte Atmosfære til øh, den legendariske hip-hop-festival Aarhus Took It. Til den allerførste Aarhus Took It, Der kommer de her drenge Atmosfære. Og ingen har nogensinde og om dem. Og alle elsker det her, som vi ikke kender, fordi de freestylede for os. Når de talte mellem numrene, så gav det sindssygt meget mening. De var historiefortællere. Det lærte mig en masse om, hvad der er vigtigt, når man kommunikerer med folk, og det lærte mig også, at man ikke behøver at se ud på en bestemt måde, at man ikke behøver have det rigtige tøj på, have de rigtige meninger og komme nogen som helst bestemt steder fra. Man skal bare slappe af, man skal bare være sig selv, man skal bare turde sige det, man tænker, og være til stede, og det lærte jeg alt sammen af Atmosphere Overcast.